אבא, תגיד, יש תמנים בישיבה? שאלה איפה, ילדים? קשיבו לסיפור. תמתמני, תמתמני ואשכנזי העפתי מסרי משיון אבי בדרך לרבי החבר'ה אירו את בוריס בדרך אל המזכירו הוא חברה של שמיניס בתוך החדר הרפוכתר ראשום מכתב השיה לשבוע ויום את המכתב הרפוכתר ודאי לא יסכור בתיק האישי התעקע עוד עשור תם תם אני תם תם קטן תמ תמני תמ תמני וזה קבאר באור לשירי בחי ולו יכלצו לחיות תמ תמני תמ תמני גיאש על ראש הדברי ולאופ מחי שיבא תמ תמני תמ תמני ניתן קבאר לירוט אגדתם לא רעפרח תחת חילו ליעקות קדימה לחי דירת תמני.